لاجلك القيفان بالحب والود نهديها ربيع بارك محمد وبالحب والود نهديها والمدح يزهاك يوم محمد، ياللي بلا راح نفديها، ياللي بلا راح نفديها، هلا هلا نور الميدان وضيوفنا الله يحييها، زواج محمد صوب الحان، أبوها شاه وكرم ايمان، له سمعة الحي طريها، وإخوانها سمعة الحي طريها، واخوانا عنوان، وأفعالهم من يجاريها، محمد ومحزنٍ مليان، للجود نقسى مضريها، للجود وأنت يا نايف ياك ما راجلك ما تخليها فلا زمان مواقفه نبتخر فيها مواقفه نبتخر فيها نتمح سطع بالفعل وفان في هالمزايا ما نحصيها وعايشة غالية ثلاثمان فالزنة